إلى متى يا رب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعل هموما في نفسي وأحزان إلى متى يرتفع علي عدوي إلى متى كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعل هموما في نفسي وأحزان إلى متى رتف علي عدوي انظر واستجب لي يا الهي امر عيني لئلا انام نوم الموت لئلا يقول عدوي قد قويت عليه لئلا يهتفوا مضايقي باني تزعزع اما انا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بك احسنت لي فاغني لك هالليلو